Компанія-підрядник ГЕРЦ цього року розпочала реконструювати фасад школи номер 7. Як пояснює заступниця Бердянського міського голови Олена Бушкова, будівельники зупинили роботи через аварійний стан будівлі і відсутність додаткового проєкту реконструкції. Були певні проблеми щодо самого проєкту, тому що в нас ще на початку демонтажних робіт були вскриті такі проблемні питання, додаткове обстеження будівлі було, але на сьогоднішній день вже продовжена робота і проходить паралельно коригування проєкту щодо посилення несучих конструкцій. Деякі роботи не були враховані в первинному проєкті, ми наразі вирішуємо питання. Дання зараз щоб по за можливістю включити їх при коригуванні. Згідно з даними Прозору, першочерговий кошторис складав понад 18,5 з половиною мільйонів гривень. З них підрядник отримав аванс у сумі 2 мільйони 450 тисяч гривень. Фінансування виділено в рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України Європейського інвестиційного банку. А також під час 20-ї сесії Бердянської міської ради 18 листопада додатково виділили 198 тисяч гривень з міського бюджету, а нині з держбюджету ще 900 тисяч гривень, аби підрядник виконав роботи до 1 грудня, зазначив секретар Бордянської міської Ради Олександр Свідло. Додатково були виділені кошти для того, щоб ми змогли увійти в зиму з цією стройкою і вирішити питання стосовно відновлення відмостки, ремонту кровлі, утеплення фундаменту і так далі. Для відновлення робіт відбулася тристороння зустріч представників Бердянської міської ради, про ООН та батьків. За словами начальниці управління капітального будівництва реконструкції та технічного нагляду Бердянської міської ради Ольги Ольшаницької, підрядник нині працює, а вони контролюють ситуацію. Спеціалістка з інженерних питань про ООН у Запорізькій області Галина Кудра розповіла, що компанія-підрядник отримала аванс вчасно і виконала частину замовлення. Тепер проєкт робіт мають скоригувати. У компанії Герц на телефоні дзвінки журналістів Суспільного не відповідав. Я провів зустріч з представниками ПРООН, і вони сказали, що підтримують нас, якщо ми будемо розірвемо договір з цією підрядною організацією. Але ми не зможемо більше, ми не зможемо більше на цей проєкт, на цю частину, на існуючий проєкт більше розраховувати на підтримку Європейського інститутного банку. Далі ми повинні будемо виконувати, проводити свій тендер, самі визначати генпідрядника і розраховувати лише на свої сили. Тим часом одна частина учнів навчається дистанційно, а інша – в дитячому клубі «Зоряний». За словами мами двох школярів Олександри Кулик, нині розглядають можливість переведення учнів до школи номер 9 та їхнього підвезення. Представник компанії Герц нам пообіцяв, що до 1 липня здасть об'єкт. Ми запитували в Управлінні капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду, чи готовий новий проект. Там сказали, що ні. Всі звинувачують Герц, але це неправильно, бо в управлінні ніхто нічого не контролював. Добре, що працювати вже почали. Завезли техніку, люди на об'єкті. Від початку проект робили тільки на один корпус, а не на всю школу. Представники компанії Герц Кажуть, що всіх документів їм не надали одразу. За словами заступниці міського голови Бордянська з питань діяльності виконавчих органів ради Олени Бошкової, об'єкт мають здати в березні 2022 року. Маргарита Галіч, новини на Суспільному, Запоріжжя.